LED-плафони от Best Auto BG с 24 месеца пълна гаранция. Нашите плафони не дават грешки. Ярко бяла плътна светлина. Придай по-съвременен вид на твоят автомобил още сега. Получи твоите плафони с безплатна и бърза доставка секунд.